Jeg hedder Jakob. Hej, Jakob. Jeg hedder du? Rebecca. Fedt. Okay. er du? Ja. Dagligt? Ja. Jeg se, hvilke lunger det er, du kan nødvøre på? Jamen, jeg stopper også snart. Okay. Hvor har du øh, første smag det var sådan af. Okay. Og så er der røget dagligt siden? Nej. Nej. Nej. Jeg ved det godt, hvad Jeg det er det de er. Nogle af dem. Mhm. Synes du, det er det værd at de er så dyre?